આ એક એક તો રૂમાલ માંથી યાદવી લાકડી બની ગઈ બરાબર હવે કે રીતે બને છે એનું રહસ્ય આપણે જાણીએ બરાબર તો હું તો મેજિકનો એક નિયમ છે ક્યારે પણ રહસ્ય કેવું નહીં તો જ મેજિક હાચું બાકી મેજિક મારા રહસ્ય કહેવાય તો એની કોઈ વેલ્યુ નથી નો વેલ્યુ પણ અહીંયા આપણે એ વિદ્યાર્થીઓ છો તમારે આઈટી વધારવાની છે એટલે આપણે એનું રહસ્ય સમજીએ છીએ તો કહું છે કેવું છે બરાબર તો મેજિક એટલે રહસ્ય શું પાડો મેજીકનો પ્રયોગ વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈન ફાઈવ નાઇન ટેન હવે મારો સામાન અંદર છે 1 2 3 તો માથામાંથી અંદર ગયું અને મોઢામાંથી નીકળ્યું આને કહેવાય દરજીની આંગળી તો દરજીની આંગળી જે છે એ સોય દોરા વડે એ લોકો ટાંકા આપતા હોય એને આંગળીમાં લાગે નહીં એટલે આવું ઘેરે છે તો એ મારા હાથમાં આવ્યું અને ઉપરથી મેં માથાની અંદર જવાથી મોઢામાંથી બરાબર જય મિત્રો અંધશ્રદ્ધા અનેક પ્રયોગો ને કઈક્રદ્ધા નિવારણનો એક સરસ મજાનો પ્રયોગ આપણે જેવો કરી તો એક તાંત્રિક પાસે ઘણા માણસો બેઠા હતા એક બેને કીધું કે બાપુ અમારા ઘરની અંદર કંકાસ છે અને આમે ઘરની અંદર ઝગડા બહુ થાય છે આવક બહુ થતી નથી તો જરાક જોઈ ગયો કે અમારે આ વર્ષોથી છે તકલીફ છે બાપુએ કીધું બેસો બે અને બાપુએ કાગળ મંગાવ્યું એ કાગળ છે એકદમ કોરો કાગળ બે બાજુ કોરો કોરો કાગળ મંગાવી અને પોતાના શિષ્ય પાસેથી કોરો કાગળ મંગાવ્યો અને રાખો અને મંદિરમાંથી કંકુ લઈ અને કાગળ ઉપર હે માતાજી એ અંબે માતાજી આ બેનને બતાવી દો કે એના ઘરની અંદર શેની તકલીફ છે શેની નડતર છે એમ કરીને બાપુએ કાગળ ઉપર હાથ ફેરવો કંકુવાળો હાથ ફેરવો અને થોડીક વારની અંદર એમાં લખાઈ ગયું બાપુ અમારા ઘરની અંદર પણ ખૂબ જ થાય છે અને ઝગડા બહુ થાય છે તો મને જરાક બતાવી દો અમે બધા સંયુક્ત કુટુંબમાં રહી છીએ તો મને એની નડતર છે બાપુ એ પોતાના શિષ્ય પાડાવ્યો હાથમાં કંપ લઈ અને માતાજી આ બેનને જે બતાવી દો એમ બે માતાજી આ બેનને કહી દો કે એને શેની નડતર છે બરાબર એને કોણ નડે છે તો એના ઘરમાં કેમ ધંધો બરાબર કરતા નથી એ પુરુષો તો એમ કરીને હાથ ફેરો અને થોડીક વારની અંદર અને લખાઈ ગયું કે બેન તમને તમારી દેરાણી નડે છે હકીકતમાં કોઈ કોઈને નડતું નથી પોતાનો સ્વભાવ પોતાને નડતો હોય છે આ તંતરિકો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને માણસોને હેરાન કરતા હોય છે ને લૂંટતા હોય છે ને એકબીજા ભાઈ બેઠા હતા એ ભાઈએ કીધું કે મને પણ ધંધો કરવામાં મજા આવતી નથી અને ખરાબ વિચારો આવે છે તો મને તેની નડતર છે એમ કરીને બાપુએ એને પણ કીધું કે બેસો તમને જોઈ દઉં અને એવી રીતે કોરો કાગળ મંગાવ્યું તો કોરો કાગળ મંગાવી એક પુસ્તક ઉપર મૂકી અને કંકુ નાખી અથવા રાખ નાખો અથવા રેતી નાખો ગમે તે નાખો અને अगरबत्ती राखो तो चा कंकू नाखो तो चाथ फेरो माता जी भाई ने बताई दियो किड़े एम कर हाथ फेरो ने कीध कि तड़े वास्तव में कोई कोई नड़त होत नहीं आ रीते तांत्रिकों लूटता हो तो आ प्रयोग केम करें क्या तो क्या प्रयोग करो हाउी है कोईप एक कागज लिव कोईपीण मीणबत्ती वख लखी नाखो तो कगड़ सफेद मीणबत्ती सफेद अट्ठे कहीं दखावा हम जयरे कंकु एसो तर तेजे लख मीणबबत्ती मीणबबत्ती साथ कंकू चोटी जा लख चोखू देखा आ रीते मीणबत्ती वखी ने मणसों ने लूटता हुआ ओम तिरकम जजा मै पुष्टि वो हे भगवान हे ईश्वर આ બધા એને શું નડે છે